<تصفيق> بصوا يا جدعان النهارده عاملين ايه النهارده اول يوم آه ليا أو اول فيديو لايف في قناتي موديو طبعا احنا المقدمه هتبقى طويله حبتين النهارده انا واخوى هنعمل تحدي الاندومي الحار طبعا يا جدعان يعني تحدي انا احنا عملناه ومروه نزل النادي بس هتشوفوه دلوقتي ده انا بص ابو اتشات شات مش قادر مش قادر يعني طبعا جدعان هو تنسل الاشتراك في القناة طبعا دي قراتنا مودي اسلام عاملين قناة تانية هسيب لكم رابط بتاعها في الوصف اسمها مارو مودي دي هتبقى للأفلام وفي قناة تانية صاحبي بيعملها اسمها مخمرات حمو او تحديات حمو مش فاكر بس برضو دي كمان هسيب لكم رابط بتاعها في الوصف ويلا نبدأ عشان ما نتأخرش عليكم في الفيديو المنايل يلا يا جدعان بدنا التحدي احنا مش عارفين هن يا ابني ايه بنروح هنعمل تحدي دلوقتي احنا حطينا شطه ما تعالوا لا لا ما ليش أنا حطيت حطيت آه منك انا حطيت أكثر منك فيه لا, حطي لا لا بالله يلا <تصفيق> يا جدعان اشتركوا في قناتنا بقى عشان نضم لعله ابو الانديه بس يا عم يا غبي انت يلا بقى مرمى ما تستهبلش والله ما اطلعك معايا في الفيديوهات تاني اخلص بقى احلقه بس خلاص خمسه بس خمسه هي واحده واحد اثنين ثلاثه يلا يا جدعان يلا نسيب كل ده هو التحدي هنعمل ايه؟ يا ابني شيل ده مش عارف والله لما لملت شباب قولي يا شباب بس اجد عند دلوقتي الفيديو عن ايه هنلعب طوبة ورقة مقص طوبة ورقة ايه مقص وينك هنلعب طوبة ورقة مقص ملحب دلوقتي؟ ملحب دلوقتي. ملحب دلوقتي. ونقعد نلعب طول الورقة دي اي واحدة يخسر ما يخسر واحدة احنا هنقلبه عشان يبقى لونه احمر هياكل واحدة اندومي مش شطة المولعة دي اه ده من الصيني يا شباب ده يلا لو عايزين السيني اكتبوا لي بقى في التعليقات هو مش هو كوري <تصفيق> عايزين البتاع الكوري ده هنجيبه المرة الجاية بس احنا يعني كنا هنعمل من برنامج بس قلنا لا نعمل تحدي ثاني عشان برنامج في برنامج بسجل منه وشادي يسجل سواء بقى قلب عيد كده قلب بس يلا بقى احنا مش هنفضل طول الفيديو نقلب يلا يلا يلا ناكل <تصفيق> يلا ناكل انت عايز تاكل لا لا لا اقلع لا عليك لا, لا يلا هادي ماشي الفوره من عشر, <تصفيق> <تصفيق> لا من عشر من لا، اللي خلص البتاع دي يبقى خلاص أي حد مننا يخلص يلا يطلعوا يلا ارجع يلا <تحب اللي> اللي يخ... ما تجيبلي زاز ما ليش فيه لا اه اه صح نسيت اقول لكم بعد التحدي ده يعني لا بعد ما انا اكل الاندومي اللي هيجي ياكل اللي هيخسر هيحط معلقه شطه كمان اه اه والله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 اللي يجي يخسر يحط معلقه كمان حاضر خلاص اهو اخلص يلا الدور يلا اهو حلو كده لا هو كل معلقه اكبر انتوا لو شميتوا راحتها حاسس بيك ده انا بص الريحه وعارفينها اهو احسن وكمان هو صحن مش قادر. مظبوط يا يلا بقى. هو يعني هو هحط واحدة كمان. بس ما ينفعش اكبه واجيب واحد تاني؟ لا ما ينفعش طبعا والله علي صوتك ما ينفعش طبعا والله لا ما تعليش اقفل ما ينفعش يا عم اقعد بس ناكل المعلقه بتاعت بس هي المعلقه كبيره يا جدعان انت غرقت طب بفتشك يمكن اخدت قاعده بونبونات حل فيها يلا يلا طب بدلك، بدلك. كل, كل. بيش بيش. ايه ايه يلا كل يا خلاص يلا كل في واحدة ناقصة اتاخدتها والله ما اخدت حاجة ايه ايه اسف اتفضل هاتلي مية طيب قول نفسك لا ما ينفعش ما ينفعش عايز الاول بس اشوف اللي انت حاسس بيه ايه ده خفرع بيه <تصفيق> <تصفين> خفرع بياكل خفرع <تصغير> <جغلت بميار. تصغير> يلا يلا <خلص> خلاص ميه <تصغير> <تصغير> ميه لا ميه معاك بص يا احنا اي تحدي تاني عاوزينه رن ده لسه خلاص هتبقى كده تخلص يا عم الحاج انت بتعمل حمام ولا ما تخلص؟ انت يا ايه؟ انت بتشتمني؟ مع اني ما سمعتش انت بتقول ايه؟ انا بشرب مالك. اشرب براحتك خالص بتعمل ايه؟ جاي حتى حاضر يا حاضر والله هاتلي كوبايه ميه مش هقدر الحمد لله خلصتها هاتلي تاني. هنعمل اوصل احنا كنا بنلعب آه. اه يلا يلا يلا يلا يلا تعال يلا, بينا. أوه. يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا بس ايه تعال تاكل؟ ما هو كل واحد بالتحدي بقى عاد عا مقرف يلا انا لسه باكل لما شفت لما شفت الكميه اللي انت هتاكلها <تصفيق> يلا عشان يا رب يخلص لازم اكسبه احسن التحدي كل <تصفيق> هاهاهاها تعرفوا يا عم امتي حطيتلك عشق ااااه اااه اااه اااه اااه اااه اااه اااه اه يا جدعان دوري اكل إيه لا مش هاكل يابا خلاص يلا يابا لا لا والنبي والنبي والنبي خلاص خلاص خلاص لا مروان والنبي يخرب بيت قرفك عيش فيه عيش فيه بصوا يا جدعان انا طبقي خلاص استنى اجيب الكاميرا واوريكم طبقي بص طب هيبقى عامل ازاي بقى احمر طب ومليان بسم الله ما شاء الله مم. اه يلا بينا بقى اجدعان طب تعمل ايه يا ابني ما ماكش الشطه كده ما ماكش الشطه <تصفيق> احسن يلا بينا طول ما اوه اخيرا كسبت واحده اخيرا يا ربي انا لسه هكلمك دلوقتي لا مليش في كل واحده ثلاثة لا لا كل واحده كل واحدة تانية بس كل واحدة تانية دي الأخيرة يلا انت هتفضل يلا يا عم بقى يلا مش قادر يا عم ده جا لي تو يلا يا عم يا عم في ايه يلا انت يلا يا جدعان بقى انزلوا اشتركوا النهاية يا اشتركوا في القناه هتلاقوا الزرار هنا او هنا دوسوا عليه او الاشتراك وفعلوا جرس الجرس وزر التنبيهات واكتبوا لنا تعليق خالص من منكم كده يا عم ايه اكلت قدام المشاهدين اكل أه. اكل ويقول أه. لا يلا. <تصفيق> يلا. يلا. <تصفيق> <تصفيق> يلا يلا يلا يلا والله حلو يا على قدي على قدي ما بعرفش انا لا يا جماعة هيزهق يلا ليه؟ ما انا انا ماني انا يلا يلا بقى اخلص بقى عشان بتاع اللي بتاع بتاعي يلا ده رايح اللي ما ينفعش <تصفيق> يلا يلا تبيدك <تصفيق> ده ايه اللي حصل ده ده ايه ابو مرخيل انت حصل ايه جماعة ايه اجماعة الحمد لله نسى انت اكلت عندي. ما انت اكلت خلاص اكلت فيه ايه انت اكلت اه اكلت واحده ايوه مش اكلت الصراحه ما اكلتش عشان نبقى حقانين ومشتركين يزيدوا عشان احنا احنا مش عارفين احنا بنعمل ايه تمام <تصفيق> ده حلو ما تاكلهاش كلها يا بابا عاوزين نكمل التحدي يا جماعه لو أنا خسرت يا جماعه هقول حاجه لو انا خسرت يا جماعة هقولكوا حاجة لو أنا خسرت ماشي هقولكوا حاجة لو أنا خسرت عارف أعمل إيه؟ إيه هترجع إيه؟ أول خمس معلقات اه معليات خمس معلق معليات مرة خمسة طب وأنا لو أكل بص لا لو أنت أكلت تاخد نص واحدة ماليش فيه ده الأخير بص التحدي الأخير بصوا يا جدعان استنى استنى ببطل التحدي ده اللي هيخسر فيه هياكل الطبق كله في ثانية أو في دقيقة ليه؟ دقيقة قولي ليه ماليش فيه اللي هيخسر التحدي ده هياكل طبقه كله قدام المشاهدين كله من غير ما حتى يستنى ثانية أنا طبق إيه؟ <تصفيق> مش مش يا عم <تصفيق> مش لاعب مش لاعب الطبق يعني بص اللي هيخسر مثلا أنت لعبت لي وأنا مقصر لو أوه. أنا خسرت هاكل طبقي كله دلوقتي لو انت خسرت هتاخد طبقه كله دلوقتي بس هنخلص ده على الطبق اللي هيخسر عشانك حاجه ايه مش هينفع عشان هو تضرب نص هنخلصه وابقى اجيب لها من مصروفي يا ابني مش هينفع يلا يلا بينا مروان اللي خسر يلا ايه, ايه اللي بحاجة. مش هينفع ليه انا أبقى اجيب لها مصروفي يا عم خايف ماما تضربنا لو حطينا هنحط نص يا عم مش مش نص هو مين هيقول لها يعني هي اتنين بس اتنين؟ لا 10 10 ماشي يلا بينا مروان خسر ايه يلا دول يا رب الفوره من ثلاثه يلا فوره من ثلاثه ركزوا يا جدعان معايا عشان تحدي في حياتي في يلا <تصفيق> يا يلا لا تاني لا انا خش دي صراحه اه التلاته اصلا يلا 2 <تصفيق> لا انا كنت والله كده والربنا كنت كده ايه ده ده انا اللي بخسر وهو عايز ضعبيت. انت انا كنت اعمل كده والله انت لسه كنت عامل كده كنت كنت كنت كنت كنت احسن برده مش عايز اخسر ماشي كم كم وحج وحج نعم لا لا إثنين إثنين يوم يا شباب هم ما تخافوش أثره ما تلوش شيء زلزال عادي زلزال طبيعي يلا الله عم هنفضل ضحك ايه؟ انت كنت عامل يلا ايه انت كنت عامل يبقى انت اللي خسرت هحط كله عليك ليه؟ كله ايه؟ كله مش كله 10 على ما لا عشرة لا 10 50 10 ستين مفيش لا يا جدعان 10 جدعان لا ازيد, أزيد لا بس أزيد انت بص انا حط احنا كلنا هنعمل التحدي الاخير ده هو انا حطيت له 10 وانا حطيت واحده يعني عادي تعال اقعد هنا بس بص يا جدعان دلوقتي هنشوف مين هياكل اسرع تمام يلا اقعد جنبي لا مش هنأكل مش هنشوف مين اللي أسرع طب استناني عشان أبقى عشان أكسب بقى يلا راح فين ثلاثة يبدا قالت احمرت احمرت حاجه فيها استسلم وانا خلصت كده كده هدوم عليها من عندك من الشطه دي كلها. بشوكتي. اكتر. وبكده انا اللي فزت ببونبوني. ايه ايه ايه. بس كده خلاص. لي هات انا كده اتكسبت بالبمبوني. طب قطعت واحده بك. لا. يلا يا جدعان كده الحمد لله انا اللي فزت بالجدارة ده ما تضربش عام عام بقى كده يا جدعان انا فزت بالجدارة لا لا يلا يا جدعان عشان عايزين نختم الفيديو عشان زمانكم زيته عايزين نعمل تحدي ثاني اكتبوا لنا في التعليقات وممكن تبقى ميزة التعليقات غير مفعلة مش عارف ليه ما مبتتفعلش بس هنعرف من اللايك لو اللايكات ياما اوي بس احنا عشان لسه مبتدئين في القناة هيجيلنا بتاع في الميات او واحد وخمسين كده 52 وخمسين خمسمية مش في الاولى فاتت ، فاتمنى <تصفيق> تعمل ايه <يا> <تصفيق> يلا ، يلا يا جدعان لا <تصفيق>